Det första vi ska kika på här, det handlar om API-nycklar. Mats nämnde det tidigare och det är relativt vanligt att om ni går ut och ska konsumera ett API så är det väldigt sällan ni bara får, får fritt tillgång till det här API. Det finns den typen av APIer också som är helt öppna som ni kan använda er av. Men i väldigt många fall så behöver ni som utvecklare registrera er på en registreringssida kopplat till det här API. Och generera vad man kallar en API-nyckel. Och Det här är då en nyckel som vi behöver skicka med våra anrop när vi ska, ska hämta en resurs. Eh, även om vi ska läsa den kanske. Framförallt kanske vi också behöver den om vi ska skriva. Men eh, det viktiga här är att den här API-nyckeln det, det det heter nyckel. I vissa fall så används det som en säkerhet också. Eh, att, att, att kontrollera att en användare har rätt att läsa den här datan. Till viss del så kan man ju säga att det är rätt eftersom användarna har behövt registrera sig och hämta ut den här API-nyckeln. men ni ska undvika att tänka på API-nyckeln som någonting som har med säkerhet att göra. Vi har andra metoder för det här. Utan API-nyckeln handlar, handlar mest om. Att kunna kontrollera någorlunda klienten och se att den här klienten inte, till exempel då som Mats var inne på, gör alldeles för många anrop. Det, det är inte helt ovanligt att man sitter och testar mot ett API och så råkar man hamna i någon while-loop som, som sprutar iväg tiotusentals anrop mot det här stackars API Och Det är klart att om det där ligger på Amazon Web Services och, och snurrar och, och den som har, har skrivit APIet betala per anrop som inte är helt ovanligt eller processortid eller vad du kan tänkas vara då blir man inte så glad när det är någon jöns som, som, som skriver sån kod som bara i princip ligger och, och och tar alla resurser på det här API och kostar massa pengar. Och då är de här API-nycklarna ganska vettiga att man, man har en sån. Kort och gott så handlar det om att ni, ni skapar en tabell. Eh, kanske är den kopplad till användare, om vi har användare i systemet. Kanske till och med ligger på användaren om det är som så att användaren bara kan skapa en nyckel. Nu tycker jag inte att det kanske är, är det lämpligaste, utan i, i många fall vill man kanske som att, att ens användare i applikationen kan skapa flera API-nycklar. Eh, man kanske väljer att jobba med tre olika applikationer mot ett API. Ja, då kanske det är naturligt att man skapar tre olika API-nycklar. En för varje applikation. För då, då, då kan man ju ha att, att varje applikation till exempel då får göra x antal anrop per minut. Eller vad det kan tänkas vara. Men... men Undvik att se dem som, eh, som säkerhet. Och det handlar om att i vissa fall så kommer den här api nyckeln kanske att läcka publik. Det kanske är som så att i vissa fall att, ett, att en klient ska jobba rakt emot det här apiet Och då kanske det är som så att den här api nyckeln kommer att följa med upp till klienten till exempel. Så att, eh, se dem inte som att de är hemliga på något sätt. Utan att de, de, de är till för att skapa någorlunda ordning i kaoset. Eh, har vi då... Man ska väl vara rädd om de här... Och inte liksom vara för publik med dem när man väl har kommit över en nyckel. Ja, givetvis är det så att ni ska ju liksom inte kanske sprida dem. Ni kanske inte ska se till att checka in dem. I, ni, ni, vet ju, ni har ju använt lite API-nycklar i chatten, till exempel. Fick ni en API-nyckel kan vi säga det när vi skrev den här eh, chattapplikationen? Eh, och och då, då bör man ju undvika kanske att checka in dem i, i, direkt i sin källkod, speciellt om källkoden är publik. För då hittar man ju de här API-nycklarna. Det som händer i praktiken. Det är att någon annan applikation börjar använda er API-nyckel och om de då börjar missbruka det här och gör alldeles för många angrop då kommer det ju att ta på e kvota och det är kanske er applikation som blir avstängd. Så att man ska ju givetvis vara lite försiktig med dem där. Och misstänker man att den har kommit bort, ja då går ni in i, i admin-gränssnittet, generera en ny API-nyckel och så kopplar ni den API-nyckeln till er applikation istället. Och det betyder att när ni skriver API så kan ju ni också implementera den här typen av funktionalitet. Men mycket av det handlar om monitorering av olika slag. För det är ganska. Alltså, har ni ett publikt API som många börjar använda, så är det givetvis också lite trevligt att se vilka är era kunder på något sätt. Det kan ju vara att ni har någon form av affärsmodell på sikt som betyder att ni, ni skulle kunna. För att få använda det här api så behöver man signa upp på ett nytt nyhetsbrev och så får man lite information. Dels kanske om när APIet uppdateras så kommer ni med till det här strax. Men det skulle också kunna vara att ni kan sälja kringtjänster eller vad det kan tänkas vara. Så det kanske finns en anledning till att ni vill bygga upp ett utveckla community kring ett API och inte ha det helt öppet. Prestanda är ju ett skäl. Jag menar har ni ett stort API så kan ni nog inte drifta det på en Raspberry Pi på hemmanätverket utan ni kanske måste lägga upp det här på någon webbservice som ni betalar för och då, då är det ju ganska vettigt att ni kan se till att hålla ner antalet anrop. Eh, det första steget om man vill hålla ner antalet anrop det är ju helt enkelt i sin dokumentation att skriva rakt ut tydligt. Va, va, hur får man använda det här? Ja, men Ni får bara göra ett anrop per minut. Och då kommer det ju visa sig att 90-95% av alla utvecklare som använder ett API kommer ju att... Eh, följa de här riktlinjerna ni har skrivit men finns det ju dels de som kanske vill bryta mot det och missbruka det här på något sätt och så finns det framförallt de utvecklarna som kommer att göra misstag och då är det ganska skönt att ha de här API-nycklarna på plats så att om det missbrukas så kan man direkt bara stänga av trafiken för just den nyckeln. Så du råkat ut för det någon gång, Johan? Det har jag va? Eller? Den Nej, det var det, det där som att det var... Det var ingen baktanke så. Eh... Uh... Alltså på ja, jo det har vi. Jag och herregud, alltså när jag använder nycklar. Ja, oj, oj, oj, vad man har sett till mm. det för sig. Och gjort fel, och gjort ja. för mycket andra kont. Ja. ja. Jag har gjort det framförallt när jag pratade med, med GitHubs API. Ja, och det, <laughs> det, är väl, det är väl några som använder eh, GitHubs API eller GitHub överhuvudtaget. så därför så är de väldigt väldigt om att man inte gör för många där. Mm. Så. Därför så måste man ju skriva sin kod på ett sånt sätt så att man inte råkar göra för många andra upp. att det, det finns paket som kan hjälpa oss på det sättet. Både på klänsskrivandet och kanske om vi nu ska diskutera den här kursen då på server. Eh, sidan också. Ja, vi kan, men det är en ja, vi kan gå fram till nästa slide. Vi börjar komma in på det här lite med, med rate limit eftersom det, det är ett bra begrepp att känna till. Eh, jag misstänker att Mats, vi kommer inte att ha något krav på att implementera det här, men, men det här är en sån här fin ja. grej man skulle kunna lägga till till sitt API till exempel om man speciellt vill göra det, det för produktion. Eh, och här eh, är det ju samma sak. här ser vi de här Xen igen. Va? Och det här indikerar på något sätt när ni ser att x är sådär så är det någonting man sätter i headern. Så det här är helt enkelt som så att servern kommunicerar mot klienten genom att sätta en header, en custom header, som är X-rate limit limit, eller X-rate Limit Remaining, X-rate Limit reset. Eh, och vad det där indikerar, och ni kan se ett exempel på det där nere då. Vad det här indikerar är helt enkelt att 60 där betyder att det är så här många anrop du har kvar att göra i en viss, inom en viss tidsrymd. Och. Nej, vänta nu. Number of calls during the time slot. Precis. Hur många får du göra totalt? 60 får man göra på den här time tiden vi har på oss. Men och vi har redan nyttjat två här nu kan vi se då så att det står 58 där. Sen, sen, vilka, om... En liten grej bara här. Så brukar också faktiskt ofta svara på det viset eller alltid kanske till och med. Eh, att det här i sin tur gör den här förfrågan om rate limiten. Den belastar inte ja. din rate limit. Mm. Precis att man kan, man, kan, man kan ställa en separat fråga. Eh, och det är väl också som så att de här brukar ju flyga med i varje respons från servern också. Va? Mm. Så att när servern svarar så läggs de här på via någon form av windowware. Misstänker jag att man gör det enklast för sig att se till att lägga på de här för varje förfrågan som kommer in hela tiden. Och då betyder det att man behöver hantera det här med någon form av tidsrymd och den tidsrymden brukar kommuniceras som det sättet ni ser här i form av... Eh, siffror och det här är då helt enkelt antalet, eh, vad är det, millisekunder sedan 1970 va? Nu ser den lite kort ja, ut kan jag tycka det. men det eh, ja. blir lite misstänksam, jag tagit den fått ett annat exempel men eh, det brukar i alla fall kommuniceras eh, tider när man pratar om API och så så brukar vi kommunicera det här är det som heter Epoch- eller POSIX-tid eller unix tid brukar jag lite slarvigt säga. Och det är antalet millisekunder som har gått sedan 19, den första i första 1970 klockan 00.00. Ehm, och då, då, då är det ju upp till er helt enkelt att, att kontrollera. Dels så får man ju läsa på när man skriver sitt API och så får man ju göra en liten beräkning här. Hur, hur, hur min applikation här om jag ska göra de här sakerna. Vad kan jag beräkna att det här tar i tid? Okej det här visade sig att oj jag kommer göra 200 anrop i normalfallet här på en och samma gång i princip. Då ser vi ju direkt att det där håller ju inte. Då får, då får vi ju lägga till någon form av rate limit på oss själva. Alltså att vi, vi ser till att. Att, att inte göra allting på en gång utan vänta. Och det är väl där vi har vissa paket, Mats, till vår hjälp som man kan använda sig av. Du har väl provat ett antal, eller? Ja, det är väl framförallt ett som jag har fastnat för. Bara för att jag har lyckats konfigurera det en gång. Och då är det lätt att återanvända det. Så jag, när jag är på, på klientsidan är behov av att begränsa antalet andra också så brukar jag använda bara ett, ett paket som heter Bottleneck. Men det finns mängder. Och det, det handlar helt enkelt om att då kan ni ange ett antal parametrar där. Hur många anrop får, får jag göra mot det här APIet när jag skriver min kod också Ja, och, och, och tidsintervallet emellan ja. lite sån här mm. grejer. Ja, det är väl främst de två sakerna. Eh, och här ser vi det finns en statuskod också 429 too many requests. Så den, den bör ju ett API då returnera, alltså den bör ju generera den statuskoden om det är som så att ni, den som använder ett API eh, når upp i den här rate limiten. Eh. Jag skulle vilja påstå det här, liksom, om vi nu tittar på webbapplikationer, och då är det ju nästan ofällbart att man måste känna till liksom, vad en 404 är. Mm. Och håller vi på med api och ska anropa dem, då måste man liksom, i ryggmärgen känna igen på något sätt 429. Och sitter man inte där nu så, okej, okay, vi kan väl pratas vidare med När ni börjar använda GitLab. <går> då då, då när har ni använt ett gäng api och då kommer ni mm. säkert att känna igen. 429 på samma sätt som 404. Faktiskt. Och det kan ni säkert titta. Ni, ni håller ju kanske på med den här realtidsapplikationen nu där anropar ni ju Gitlabs API. Då kan ni ju titta eh, vad ni får från det. Jag minns faktiskt inte vad jag har ställt in på eh, API. För det är ju jag som har ställt in det på, eh, på serversidan där Hur många anrop man får göra till API. Jag tror att man ställer det i Så att, eh, Jag minns inte hur det ser ut där Mats. Får man den med sig? Jag kommer inte ihåg heller, jag har inte slagit nej, i taket så eh, Och vi är kanske är ganska generösa där, nu är det ju, det är ju inte öppet för allmänheten eh, så det är ju bara ni studenter som har tillgång till den så vi kan ju vara lite generösare i det fallet kanske. Men eh, annars så jag borde kanske sätta dit det bara för att det är kul. <laughs> sätta en liten rate limit där så vi ser om någon, är det är någon som slår i taket på det. Mm, det är om rate limit, vi går vidare till nästa del här som, har, som är rätt så vettigt att känna till lite om och det är det här med som Mats var inne på då, med versionshantering det där måste vara felstavat ja, skitsaksamma det ser fel ut, versionshantering av apina och det här är ju också en sån här sak som, som kan göras på lite olika sätt tittar vi då på kanske det mest klassiska sättet det här är väl det som jag vet att Twitter använder väl det och eh, lite andra API. Eh, att man helt enkelt som, som Mats har, har krattat för i den här Expressapplikationen väljer att kommunicera det här via eh, ett versionsnummer i URLen helt enkelt. Eh, och vi ser exemplet där uppe då att. Eh, Oj, getten har hamnat på fel rader där. Men ni ser att vi försöker göra get mot apiexample.com slash v1products. Saken här nu som är viktig det är ju att när ni har släppt ett API och folk har börjat använda ert API. Då kan ni ju inte bara helt huxflux börja ändra på saker och ting och konstatera att nej det ska inte heta products längre. Det ska heta... Eh, någonting annat eh, och så bara döper ni om det eh, och så testar ni Postman, men fortsätter fungera, men då kommer ni att brejka en offentlig massa eh, eh, applikationer som är beroende av er. Så här, här, här behöver man ju liksom tänka till i flera led. Eh, det finns ju saker man skulle kunna tänka sig att eh, man kan uppdatera i, i en, en versions eh, nummer ett. Alltså att vi, vi finner oss i versions nummer ett. Användare håller på att jobba med, med det här API. -et. Så inser vi att... Eh, och här, det, här, det här kan nog vara lite kontroversiellt. för att se vad Mats tycker om det här. Men så, mm. så, så tänker vi oss att under products, det är väl inte helt otroligt att vi får ut eh, kanske en entitet som heter product här. Vi tänker oss att det innehåller en titel inåt ett produkt i det, och det innehåller en beskrivning. Men så inser ni att Å, det vore bra att ha en lagerstatus på den här produkten också. Då kan man ju diskutera här på version 1, skulle det vara okej okay att lägga till även lagerstatus på det här produktobjektet det kommer inte att förändra API på något sätt det enda som händer det är att, att användarna får ut mer data ut till klienten och har vi skrivit klienten på ett vettigt sätt så borde inte det där spela någon roll att det helt plötsligt är ett attribut till så länge det inte är någon som kanske har valt att, att loppa över alla attribut i det här JSON-objektet och skriva ut dem och, och, och ha liksom att det första attributet det skriver jag ut som titel, det andra attribut Attributet skriver jag ut som beskrivning och det tredje attributet det var idet. Och så lägger ni till då ett varulager som skjuts in mellan de här attributen och så blir det jätteknasigt för att varustatusen blir beskrivning och, och ändrar om. Då är det, jag kan tycka att det är dåligt skriven klient. Man borde inte ha så och andra sidan skulle man också kunna hävda att i det fallet så har ni förändrat API. Det skulle ni inte ha gjort. Jag vet inte vad Mats tycker om just det, det exemplet. Att du utökar så att säga payloaden som du får tillbaka i samband med att du gör ett API-genrop. Mm. Så länge som man inte förändrar kan jag ju tycka... Liksom, Det befintliga. som liksom, ursprungligen mm. man, man, man fick, utan man kanske lägger till så och på mm. till. Så behöver, då, då borde den ju så att säga, inte breaka den koden som redan är skriven. Om den är skriven på på, på bra ett bra sätt, sätt. precis. Ja. Så okej okay, då. Mm. Exakt. Däremot, om, om vi, vi bestämmer oss att, oj, vi, vi, när vi gjorde det här så, så, så, så lät vi allt stå på svenska. Vi har beskrivning, men nu märker vi att ah, det här börjar ju utländska användare använda. Det var ju äckligt dumt. Vi behöver köra med description istället och title istället för titel. Ja, det är olika. Uh, uh, då kan ni ju inte bara börja byta om, för då kommer det ju som sagt att gå åt skogen för alla. I det fallet är det kanske vettigt att man tar ett helhetsgrepp, bestämmer sig för att det här kommer i den nya versionen, version 2, som vi lanserar parallellt, så vi har båda två igång samtidigt, fast på olika endpoints som vi ser här. De kan ju jobba mot samma, givetvis, datalager i bakgrunden. Vi kan säkert återanvända mycket av den koden, men vi får liksom ta beslutet att här behöver vi, går vidare. Exakt var de gränserna ligger, det är ju någonting man måste resonera fram. Och en sak som är jätteviktig i det här är kommunikation med slutanvändaren också. När ni sätter upp ett API och ni börjar registrera utvecklare som får API-nycklar då är det ju inte helt ovanligt att ni också begär en e-postadress till exempel. Och den där e-postadressen, och det kommer ni märka också om ni registrerar er på API, så, så kan det ju vara som så att ni helt enkelt kan få information om eh, förändringar i APIet via den här e-posten eh, uttryckta till er. Ett exempel kan ju vara till exempel att man bestämmer att, bara så att ni vet, version 1 av det här API kommer att stängas ner eh, om, om ett och ett halvt år. Och sen när det är ett, ett år kvar så skickar man ut att observera det ett år kvar eller något sånt här. Och sen så till sist så stänger man ner den där endpointen när man har gett tillräckligt många varningar. Eh, eventuellt skulle man också kunna tänka sig att man lägger med någonting i responsen på, på, eh, på det där api också. Men det är ju inte så säkert att alla kommer uppmärksamma det eller se det. Så att det är väl bättre att man kommunicerar det där vid sidan på något sätt. Um. Det där är väl, jag kan väl tycka att det är ett av de vanliga sätten att, att, att se versionshantering på. Man kan också eh, välja att eh, helt enkelt sätta en accept header eh, från klienten där man får välja vilken version av API det man vill anropa. Eh, jag vet inte Mats, du som har använt fler API än jag, vilket har du upplevt som det vanligaste? Ja den översta faktiskt, eller så är det den att den är lättast att se så där för uppmärksamheten på ett mm. annat sätt. Um, men jag kan inte påminna mig att jag är en heder av talat om faktiskt vid något tillfälle vilken version det är som jag vill använda mig av. Då, då är det ju säkert som så att om du inte talar om det så kommer du ju få den senaste versionen eh, skulle ja. man kunna tänka sig. Då kan man ju också få problem om man inte uppmärksammar det eh, och, och, och glömmer sätta den där headen och sen helt plötsligt så uppdateras det här API till den nya version och då får man automatiskt den nya versionen. Så det får man ju se upp lite så att man vet vilken version man jobbar mot helt enkelt. Men för er del så kan jag ju tycka att den översta exemplet är väl det som är enklast, tydligast och lättast att implementera om ni skulle vilja implementera flera versioner av era API. Nu kan jag ju tycka att det kanske inte är, är lämpligt i den här examinationsuppgiften, för det hinner liksom inte komma så långt så att ni får folk att börja använda det här och sen också hinna göra nya versioner. Men det kan ju vara bra att ha krattat för det i alla fall. Att det finns eh, möjlighet att, att så småningom byta version så att man tänker på det redan från början, för det är lätt hänt att man kommer på det efter ett år eller två. Det står ett kul begrepp här nere också. Det här vill jag bara nämna egentligen. För det här fanns med i de exempel som jag tagit förelagen för. Mats, vad står det där hit och as för? Det är en kul förkortning. Ska vi se om du sätter den. <laughs> ja, det kommer jag ihåg det bara för att tvåna håller på med det här just nu. Men hypertext as the engine of application state står det för. Det handlar helt enkelt om att man ser till att det är hyperlänkar. Jag kommer inte ihåg vad det var du hyper, sa nu. Jag mens. tror till och med det kanske är hyperlinks as the state of... Nej, hyperlink as the engine of application state. Alltså man ser till att applikationens state här nu sa vi ju restfulness det handlar ju om att det, det sker ett anrop till servern och servern kommunicerar tillbaka och sen har man glömt det här vi har ingen session igång på något sätt sen blir det upp till klienten att komma på aha vad ska jag göra som nästa steg jo jag ska gå vidare och jag ska visa jag ska ta bort hur går jag vidare och det här ska vi försöka kommunicera fram och tillbaka på ett tydligt sätt och då finns det något som heter hejtoas som beskriver det här till exempel säg att jag hämtar en produkt då får jag tillbaka produkten men samtidigt så får jag också en liten dokumentation med hjälp av helt enkelt länkar som talar om hur gör jag om jag vill visa alla produkter. Hur gör jag om jag vill visa den föregående produkten och hur gör jag om jag vill visa nästa produkt till exempel skulle det kunna tänka sig vara. Då. Man, man får URL tillbaka ungefär så på samma sätt som vi tittade här innan i sammanhang att man ja. en text. Exakt. Då. Okay. Ja. Så då, och då finns det beskrivet hur man bör kommunicera det här. Vad de här eh, fälten bör heta så att man inte hittar på egna namn för, för, för nästa objekt och så vidare. Så då finns det en lång och fin specifikation på hur man kan tänka kring det där. Och, och tanken bakom det där är väl att man, man skulle kunna tänka sig att man kan skriva generella klienter som kan bara gå till ett API- och sen därifrån så kan, det, kan den här klienten lista ut och visa någonting och ta bort och, och nästan bygga ett helt gränssnitt mot API utan att ni behöver skriva kod för det. Det eh, handlar ju ganska mycket om då att det här med maskin-till-maskin-kommunikation, att låta liksom maskiner kunna bygga upp mycket utan att vi behöver lägga oss i det. Men jag kommer inte att ta upp det mycket mer än så. Men anledningen till att det är här, det är väl, det är väl för att i e heitoas så, så, så kan man då se till att styra användaren med hjälp av de här länkarna på något sätt. Säg inte mer om det, men det där kommer det mer om i tvåan sen. Då tittar vi på nästa här bild. Hur lång tid har vi på oss för ömnet? Det här är också intressant. Det här kan ni ju väldigt lätt eller ganska snabbt när ni skriver API råka ut för. Och Det handlar helt enkelt om att ni vill ha olika typer av filtreringar på datan. Till exempel, jo, ni vill hämta användare, men ni vill bara hämta en viss antal användare. I det här fallet vill ni hämta alla användare som har, är bosatta i Kalmar eller angett sitt i Kalmar ibland sina properties. Man skulle ju kunna tänka sig att man filtrerar det där på klienten. Det vill säga hämtar ut alla användare och sen på klienten så loopar vi igenom användarna och så filtrerar vi ut då till exempel bara de som har sitt i Kalmar. Men ja, testa att göra det på Facebook till exempel att, att skicka ett anrop till Facebook och hämta alla användare och sen så filtrerar ni ut dem på klienten. Alltså det, det, det faller på sin egen orimlighet. Ni måste kunna filtrera det här tidigare. Va? Och, och det kan vi göra genom att ställa och då sätter man på queries på det här sättet direkt i URLen. Det är ju inget konstigt vad Ni bara skickar med en city query, i det här fallet Kalma. och sen så gäller det till e-kod att ni när ni hämtar ut på, på den routen hämtar ut en användare så får ni också se till att filtrera beroende på vad som skickas in här. Och här får man ju också se upp och tänka på att det här är data som användaren kan, kan påverka. Vi kan skriva in vad skit som helst där så att det gäller ju att se, se upp lite när ni, när ni ställer frågorna mot databasen så att man inte gör något dumt där. Ja, och ni ser att man kan ju ha flera olika parametrar om man skulle vilja det och kunna kombinera dem. Det här får ni bestämma själva. Ska man kunna söka på allt? Ska man bara kunna söka på vissa delar? Men det är ju upp till den som skriver API och bestämma vad det är man ska kunna filtrera på i det fallet. Har vi något att säga om filtrering, Mats? Nej, egentligen inte. Um, alltså... Nej. Nej. Eh, nästa... Alltså det, det beror på sådant, alltså från API till API, hur man väljer att implementera saker och ting. Jag menar, det finns ju fler saker eh, som man kan fundera runt omkring när man utformar api som, som om du slår upp en enskild användare ska du kunna få reda på dess användares alla adresser till exempel. Mm. Genom att slänga på efter använda slash addresses till exempel. Um, så jag menar det, det stannar inte bara vid, vid idet och eh, ett, frågeparametrar här egentligen. Eh, utan man, man kan konstruera rätt så komplexa url i slutändan. Mm. Men återigen det beror ju på ens problem. Ja. Nästa steg som kan vara bra att känna till också det är nu har vi jobbat med ganska lite data. Så vi har ju skickat all data om till exempel en användare då har vi skickat... Skickat ut till klienten, filtrerat och skickat ut för det blir inte så himla mycket. Men vi kanske kommer att märka att, att vi bör, om vi jobbar med väldigt mycket mer komplex data så kanske det blir väldigt, väldigt mycket data vi måste skicka med. Vi bara, bara kring ett objekt. Då kan man göra något som heter partial responses. Och det kan skrivas på två lite olika sätt här. Eh, ni ser det övre eller det undre sättet. Det vore ju också lite på hur ni vill göra. Men eh, det här handlar helt enkelt om att tittar vi på, på, på det undre där. Som är kanske det lättaste att läsa. Så, så ser vi att okej. Okay, vi vill hämta ut användaren Ellen men jag är bara intresserad av att få förnamn, efternamn och e-post. Och då blir det upp till er också när ni utformar API att, att hantera det där. Och se till att bara skicka ut den data som efterfrågas. Så att ni inte skickar massa data i onödan. Eh, på en användare mm. kanske inte är helt nödvändigt. Så det kanske är ett dåligt exempel. Men, men om vi har någonting som, som innehåller mycket, mycket mer. Mats var inne på att man har massvis med adresser. Eller det kan vara att man har skrivit massvis med böcker. Eller någonting och sånt här. Hur många av de här böckerna vill vi egentligen ha? Eh, är vi intresserade av allt innehåll också i varje bok? Eller räcker det att bara få titeln? Ja, men det går ju att filtrera det där på lite olika sätt har inte använt så speciellt mycket. Har du stött på den, mycket Mats, just Partial Response? Partial Response, om jag ska vara ärlig, så var det första gången jag har sett ah. det. <laughs> uh, nej, jag har inte sprungit på det men däremot kan jag väl säga så här. Det här är ju någonting som man definitivt, när man sysslar med... med med rest api -er. emellanåt saknar eftersom api ibland, i alla fall de som jag använder mig av. är väldigt pratiga och jag kanske bara är intresserad av ett par uppgifter. Mm. Då kanske man kan välja andra ja, vägar att gå precis. än att använda rest av. Ja, det finns ju andra tekniker som är lite jag nyare. Kommer till det, Eh, <laughs> eh, den sista som du definitivt har, har stött på som man nästan alltid stöter på det är pagi, pagination vad heter det på svenska? pagination, säger man det? Ja, ja, Nej, Pagination ja. på, på, på engelska. Pa, pa, paginera brukar vi säga. Se till att paginera ja. dina. Det låter jättekonstigt. Men vad det handlar om helt enkelt att ja, vi måste ju tänka på det här Facebook-fallet återigen. Vi har miljoner användare. Om, om vi skickar och vill hämta alla users, det, det håller inte. Vi, vi, vi kommer få ett sånt respons tillbaka, så att det är alldeles för stort. Utan då brukar man begränsa det här. Det är väl rätt så vanligt att man kan ske max 100 eller ja, 25 som det står. Här. Då, eh, tillbaka i varje respons, då ser vi eh, att eh, för, för att då kunna, om, om jag bara skulle anropa eh, slash users här, då skulle jag antagligen få 25 användare tillbaka och det skulle vara de första 25 användarna kanske. Eh, och då får vi ju titta i dokumentationen och se hmm, hur, hur ser det här ut egentligen. Och då, då kanske man ser att aha, det, det här responset det ger bara de, de första 25. Om ni vill ha fler så får ni ställa det. I vissa fall så kan man då ställa en limit eh, eh, på, på hur många man ska hämta. Och då kanske det står att det, den högsta du kan sätta limiten på är vad ska vi ta, 100 kanske. 100, ja, är det ja. så, vanligt eh, så, så helt enkelt det max du kan hämta på en och samma gång är 100 användare. Du kan inte hämta fler användare. Och det är ju för att annars skulle de här responserna så småningom bli så stora som de skulle påverka servern väldigt negativt. Och då får vi jobba med någonting som heter pagination här. Eh, där man helt enkelt får tala om, kanske som i det översta exemplet, att jag vill hämta sida 3 och jag vill hämta 25 eh, i det fallet. Då, då får jag, eh, de, eh, då får jag ju nummer, vad blir det? 51 till eh, 75 eh, i det fallet. Eller 50 till 75 kanske det blir. Nu blir jag lite förvirrad här på vilka som inkluderas. Men, men ni förstår principen i alla fall. Det kan ju också vara som så att man kanske sätter start som vi ser på nästa. Det här är olika... Det, det här är ju lite, det finns ingen standard som sagt så att alla gör lite olika så här är bara tre olika sätt att visa det, samma sak på. Men det kan vara som så att man sätter start 100, count 25. Ja men då får vi räkna med att jag får nummer 100 upp till 125 i det fallet, tillbaka den här responsen. Så får vi ju hantera det i vår klient och spara undan vilka jag har jag hämtat nu och så får man ju ligga i en loop och så får man göra ett anrop. Vill jag hämta alla, ja då får jag ligga i den där loopen ända tills dess att jag inte får någonting tillbaka. Eller ett tomt resultat. Men det är kanske är väldigt sällan man vill visa allt. Det bör ju också vara som så kanske att man kan helt enkelt fråga här om hur många, hur stort är det här datasättet att man kan få reda på det på något sätt? Ofta, ofta så får man reda på antalet poster så att säga. Redan med den första som man ja. hämtar så kan man själv lista ut sen då eller skriva kod för det se hur många man hämtar. Ja, precis. Lägga ja. ut i gränssnittet. Om ni, ni, ser, ni ser de 25 första Sen så ser ni att det finns då knappar för, för nummer sida 2, sida 3, punkt, punkt, punkt, sida 57. Så då har man helt enkelt bara räknat ut, lagt ut knappar för det här och klickar jag på den sista sidan i den här listan. Eh, ja, då, då, då görs ett nytt anrop där offsetten är satt så att jag får just det. Det svars, eh, alternativen då. Det här kan ju vara intressant då när man bygger ett grafiskt gränssnitt och det här, men man råkar ut även det här med, med paginering egentligen. Om du bara ska konsumera så att säga, sabba på en massa data, så får man göra androp lika många gånger som, som krävs för att läsa ut all data. Det är väl sällan som man sitter med sådana datamängder så att det blir miljontals poster egentligen. Men, men ofta så är den ju stryp så att man max kan hämta i stöten och det kostar inte så mycket att bearbeta resultatet som får tillbaka. Varför inte lägga sig på maxgränsen? Men ibland kan man ju faktiskt behöva anpassa det där, så att man inte sänker sin egen applikation om annat. Om vi tittar på den här applikationen ni ska skriva, Mats, nu, för nu kör vi lite och bara improvisera här, men jag tänker så här att mm. paginering kan jag tycka är, om det är någonting här man ska implementera i sitt API, så är ju paginering nummer ett. Håller du med? Ja, visst. Ja, vad <laughs> eh, <laughs> fan, var du ute efter Nej, att nej jag bara eller? tänkte att, alltså, att det här, alltså filtering och, och, och, och som du sa, partial response, det kanske man inte ens stöter på. Så att, ska vi prioritera det här så pagineringen kanske någonting man bör, bör kika på medan filtreringen och partial response ser alltså, någonting mer av, av sig. Av de här tre så definitivt ja. ja. Men det är inte det första som Det finns det faktiskt. Finns, ja, ja. Mm. Mm. Utan det är väl att få ett fungerande ja, ja. API, såklart. Mm. Men sen så rate limit definitivt. Ja, alltså. För man vill ju inte att någon ska sänka det mm. som man har skrivit ihop. Då spelar det ingen roll hur bra ja, nu, nu kan man ju börja diskutera här då. Alltså, det, det, det verkar ju nästan som att det enda vi gör här det är att vi tar och skickar den här datan som finns strukturerad i databasen och så... Tar vi den och så bara skickar vi vidare den till klienten. Hade, man inte kunnat, hade den inte varit lätta om klienten hade jobbat direkt mot databasen? Jo, det hade det ju. Alltså, jag har ju skrivit sådana här typ av applikationer, administrativa sådana som, som man faktiskt har just med kurser att göra. Men det var när vi hade GitHub en gång i tiden. Där jag kanske var tvungen att göra flera nästlade API-anrop för att få... Att få tag i det, allt data som jag behövde. Så för att så att säga, skapa en post med data som jag var intresserad av att liksom, bearbeta vidare så var jag kanske tvungen att göra fem, sex API-anråd. Tänk så smidigt hade det hade varit om jag bara behövt göra ett enda andra mm. och fått specialbeställt exakt det data som jag var ute efter. Precis, och om vi skulle göra det mot Mongo så skulle det i praktiken betyda att vi skapar ett konto på Mongo DB i en molntjänst och så får våra applikationer ansluta direkt mot det. Vad vi snabbt kommer att märka det är att sådana här saker som rate limit och sådär är nog rätt knöligt att implementera. Säkerhet, inloggning, allting, det kommer inte att skala riktigt, så vi, vi kommer in att vi behöver det här laget emellan. Alternativt då den teknik som jag misstänker att du fiskar efter här, om vi byter slide, som, som helt enkelt heter GrafQL. Som är egentligen ett, ett sätt att beskriva allt det här jag pratade om i slutet. Ni ska se, nej? Jo, där. Allt det här jag har pratat om med rate limit, med eh, inte rate limit, men, men eh, filtrering, paginering, alla de här bitarna finns liksom färdigt och klart inbyggt. Eh, GraphQL är inte ett rest API per se, men, men det är väldigt, väldigt nära och det är väldigt lätt att, att eh, använda. Skillnaden är att istället för att skriva get-förfrågningar på det klassiska sättet så skickar vi eh, frågor på speciellt format och ni ser det här. Mats, om du hovrar den där så finns det någon play-knapp så du kan köra den där. Det är en liten film jag fick inte till med inbäddning av en GIF nämligen. Så ser du att när man ställer frågor mot det här så lägger man bara till vad är det jag är intresserad av här? Jag är intresserad av vissa grejer på den här Heron. Och då, då automatiskt så kommer det här APIet att svara tillbaka med den data vi är intresserade av. Så det är väldigt, väldigt lätt att filtrera ut exakt det vi vill ha. Vi kan också konstruera frågor här som att okej, okay, vi vill ha alla Hero och alla filmer som den här specifika superhjälten är med i så kan vi bara lägga på det. Och då, då automatiskt så får vi, får vi ut de här grejerna ifrån databasen. Så att det blir som att egentligen kan man väl säga att GraphQL är nästan det här laget som vi skriver. Fast lite intelligentare och standardiserat då. Och det här är väl någonting som, som kommer mer och mer ser man. Det är väldigt, väldigt vanligt idag att man har både ett rest-API och ett graphql api inte alls ovanligt. Alltså, ja, ja, det här är något som är superintressant att gräva sig ner i framtiden, mm. tycker jag. Ja, det kanske redan har framgått när vi pratade lite om JavaScript-grejer mm. eh, här runt omkring nyår och vad som var på gång och sånt. Det här var nog det som jag var mest mm. intresserad av. Och det är just av den här anledningen, eh, egentligen kanske jag ska säga två anledningar. Dels att man får kontroll över payloaden, det vill säga datat som jag får tillbaka. Jag får inte tillbaka en massa onödigt skit är inte sagt som jag är inte är intresserad av, utan jag får verkligen bara det som jag, som jag frågar efter. Och istället liksom för att få tillbaka objekt med hundratals egenskaper, som är den ena är mer ointressant än den andra för mig, eh, så kanske bara få ut, vill jag vill bara få ut namnet. Eh, och alla filmer som den, i det här exemplet, till exempel, som, som Duck Skywalker så säga, förekommer så, som en karaktär. Eh, oj, med, med ett skott mm. bara gentemot... Eh, webbtjänsten då. Kanon alltså. Får ni använda det här på den sista labben? Nej, det får ni inte. Ni ska få skriva ett restopp i. Det är fortfarande en pedagogisk poäng med att göra det och känna till rest apier. Kommer ni att få använda GrafQL eh, framöver efter det? Absolut, det kommer ni att få göra hur mycket ni vill. Och jag, utan att ha satt den kursen helt på pränt så kan jag nästan garantera att i årskurs 2 så kommer vi ha en labb kring det här också när vi kommer in på fortsättningskursen till den här kursen då som heter webben som applikationsplattform. Eh, så att ni kommer att få titta på GrafQL, absolut. Eh, men eh, inte nu, eh, utan nu fokuserar vi på att skriva det här på, på ett lite mer klassiskt sätt.